الله في يا جيوش الله في مالك السنفلي يا جيوش الله في مالك وقت النقا حامي ويل المعتدي ويله جنود ربي حوما تقدر تتعهد والجن والانس والاملاك تصفيله الله اكبر صداها في الحشايلها ومن في الخصم يدي مواويله صنعه بعيده قولوا له الرياضة يا يرند بي الليلة بعيده له لا الليلة القوم شطت لك اللي كل انحزم عدته واصرج على خيله قولوا لسلمانه هذا اليمن من تجاهلنا فقد جهر المعتدي يا القبيل بشدة الكيل صنعاء بعيدة قولوا له عندي يا مؤقر لابد لقيده انسى مرني الليل صنعاء بعيدة قولوا له عندي يا مؤقر لابد لقيده انسى مرني الليل استنفري يا جيوش الله في مالك وقت النقاح ويل المعتدي ويله جنود ربي وما تقدر تتأهب والجن والانس والأمل في تصغيله الله اكبر صداها في الحشايلها وبندقي في الخصم يدي مواويله صنعاء بعيده قولوا لها الديابه اقرب يا, يا بندقي له انسان من بعيدة قولوا له اني برب ما اقرب يا بندقي له الليلة القوم شطت لا تفحل اللي ترغب كل حزم عدته وصرج على خيله قولوا له سلمان ماله مننا مهرب حتى ولو في موتون الارض ناتيله هذا اليمن من نجاحنا في بعيدة قولوا لي عندي يا بعد روض يا بندق يدا همساني بالليل صنعا بعيده قولوا لي عندي يا بعد روض يا بندق يدا همساني بالليل يا جيوش الله في مال يا جيوش الله في مال استنفل يادي يا جيوش الله في مال